عن فلا تطعن المقدمين ولا أقدين وكادين فلا تطعن الحدافين المهين هي الماتين مشاع منهم من الخير دون من إذا آياتنا بلونا لا تقسموا لا يسمون لا ولا يسينون عليها